Hei på deg. Velkommen til en samling med videoer der jeg, Magnus Nord, skal vise dig forskjellige oppgavetyper som du kan gjøre i student respons systemet Mentimeter. Vi forkorter student respons med SRS. I de kommende filmene så skal du få se en film per oppgave du ser her borte til høyre. Jeg kommer til å lage korte filmer som viser hvordan du kan lage forskjellige typer spørsmål og hva som er bruksområdet pedagogisk for de forskjellige spørsmålstypene. Så vi jeg også nevne før vi starter opp med å titte på de forskjellige oppgavetypene er at Mentimeter kan både brukes synkront som de aller aller fleste bruker med elever eller kursdeltagere i samtid gjerne i et rom eller online. Men du kan også bruke dette asynkron, det vil si på måte at du kan gi det i hjemmelekse en del oppgaver til neste gang vi møtes i forhold til bruk av mentimeter. Det krever at du bruker en viss spesiell type spørsmål som vi skal komme tilbake til en film senere. Merk at i disse filmene så har jeg betalingsversjonen av Mentimeter. Da har du mye større muligheter enn du har i gratisversjonen. I gratisversjonen der kan du maksimalt bruke to slides. Det kan du godt bruke hvis du skal bruke det til å stille enkelt spørsmål eller lage en ordsky eller hva det skal være for nå Det fungerer alldeles utmerket. Men det er ikke noe tvil synes jeg at det er tidsbesparende på undervisningen din at du kan bruke og ha spørsmålet gående under hele forelesningen. Typ Kahoot som mange bruker er jo en sånn happening i starten av gjerne en undervisningsøkt og av og til i slutten. Men det tar to minutter å komme i gang med dette her. Det du kan gjøre i Mentimeter, det er at du kan eh, ha dette gående og hele tiden komme innom med drypp, med spørsmål for å aktivere kursdeltagerne i ditt foredrag.